Mezi deset nejzáhadnějších míst na zemi patří i Bermudský trojuhelník. Jedná se o oblast v Atlantském oceánu, která má rozlohu větší než 1 milion kilometrů čtverečních. Vrcholy tohoto trojúhelníku tvoří Bermudské ostrovy, Miami a Porto Rico. Čím je toto místo tak záhadné, asi každý ví. Zmizely tu již stovky lodí a letadel i s celou posádkou. Na vině může být vysoká frekvence lodní a letecké dopravy, která sebou nese větší riziko havárí a stroskotání. Důvodem mohou být mlhy, útesy a nebo je zatím i něco jiného. Vedle teorie, že za to mohou mimozemšťané, může potápění lodí způsobovat i velké množství metanu, který se zde nachází. Stoupá v cůru, ředí vodu a zmenšuje tak její relativní hustotu. U hladiny se může dokonce vytvořit obrovská bublina i o rozlaze několika set metrů, která skokově změní hustotu vody. Podle Archimedova zákona potom loď není nadnášena dostatečnou silou a jde ke dnu. Hned si to předvedeme na našem exponátu. Podíváme se, co udělají stoupající bubliny splující lodí. Vidíš, potopila se. Pro proplouvající loď nebo nízkoletící letadlo se takováhle obří bublina může stát osudnou a pak jde ke dnu. A můžeme se s takovým jevem setkat i v České republice? Určitě můžeme, například u jezu. Pod jezem je voda silně provzdušněná. V takové vodě je velice obtížné, ba až nereálné plavat. Spousta lidí už se takhle utopilo.